میں آج خاص آپ کو بلایا تھا کیونکہ جتنے بھی ٹکٹ کے اسٹورینٹس ہیں یعنی میں ٹکٹ چاہتے میں چاہتا تھا کہ آپ سب آئے میں صرف آپ سے مختصر دو صرف باتیں کرنا چاہتا تھا سب سے پہلے اگر آپ سارے بیٹھے لیں وہ پیچھے دیکھ لیں گے وہاں دیکھ لیں گے جن کے گھٹنے کمزور ہیں وہ پیچھے جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں اچھا جی سنیں سنا میری بات بابو سی بابو سی اب سنیں دیکھیے میں آج آپ سب کو دعوی جس وجہ سے دی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سے اہم الزر ہے یہ فیصلہ کن بات پاکستان میں ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف تحریکن صاحب ایک طرف ان کے ساتھ بدقسمتی سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ان کو کل آ جائے اور وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو دیکھیے میں آپ کو ایک سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی میری تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے جو بھی وائس رکھتے ہیں میں صرف آپ کی تھوڑی سی سوچ بدلنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح اس ملک کی ستر سالہ تاریخ میں جب بھی جو زیادہ تر پچانوے فیصد لوگ الیکشن وہ لڑنے آتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم پی یا ایم, ایم پی ایم ایم اے ای بن کے ان کے میں کوئی عزت کا اضافہ ہو جائے گا وہ شاید پیسے زیادہ بنا دیں ان کا اپنے حلقے میں ٹیکہ ہو جائے گا ڈی سی بھی بات سنے گا بھی سنے گا یا پٹواری بھی سنے گا یعنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں بڑی سوچ نہیں ہے اس وجہ سے ہمارا ملک کا یہ حال ہے کہ اگر جو الیکشن جیت کے اسمبلی میں بیٹھتا ہے اس کو پاکستان کی فکر ہی نہیں ہے صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ میرے لیے کیا ہے کیا میں اپنے حلقے میں اپنے کام کروا سکتا ہوں جائز اور ناجائز کیا مخالفین کے خلاف پرچے کروا سکتا ہوں یعنی ہماری سیاست وہاں آ کے رک جاتی ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاست دان ساری دنیا میں ایک طرف گالیاں نکالتے ہیں لوگ اور دوسری طرف سارے اللہ کے پیغمبر لیڈر تھے سیاست عبادت بھی بن جاتی ہے جب آپ اسمبلی میں آ کے آپ کو اگر لوگ الیکٹ کرتے ہیں جب آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو آپ کو ایک لیڈر بننے کا موقع مل جاتا ہے آپ پھر جا کے اپنے حلقے کے لوگوں کو ساتھ ملا کے ان کے کام کر کے ان کی دعائیں لے کے آپ کو موقع ملتا ہے اوپر جانے کا لیکن اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو گالیاں پڑتی ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں اقتدار میں آ کے اپنے ذات کے لیے کیا کر سکتا ہوں پیسہ چوری کر کے مجھ سے باہر بڑے بڑے مالات خرید لیے ہیں لوگوں سے جھوٹ بولا عوام میں آتے وہ ڈرتے ہیں الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں چاہتے ہیں کسی طرح اسٹیبلشمنٹ مل کے الیکشن میں ایک بتارہ دار الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے الیکشن جیت جائیں تاکہ پھر سے لوٹ مار کریں لوگ ان کو برا بھرا کہتے ہیں گالیاں ملتی ہیں بدوائیں لوگ دیتے ہیں اتنے پیسہ اکٹھا کر کے لندن میں بھی سارا وقت جیتے لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ضلع اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ <تصفح> ضلع چاہے جتنا مرضی پیسہ خرچ کرے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے کوئی انسان دوسرے انسان کو جلیل نہیں کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے ضرورت آتی ہے انسان اپنے امال کی وجہ سے ہوتا ہے جتنی انہوں نے کردار کشی کی ہے میرے اوپر اس ملک کی تاریخ میں شاید ہی کسی کے اوپر یہ کیا ہو اس کے اوپر کتاب لکھوا دیو پیسے دے کے گند اچھالا ہو ہر روز کوئی نیا وہ شکر ہے اب اللہ حق کہنا آپ کے سامنے ہوگا کہ عمران خان کو گھڑی گھڑی گھڑی کہہ کے بول پتا چلا گھڑی کدھر گئی ہے چوری کدھر ہوئے گاڑی اس کا مطلب اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان آپ کو زلی نہیں کر سکتا انسان اپنے امال کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے so تو اس لیے میں آپ سب کو ایک پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو جب بھی اللہ آپ کو موقع دے گا جن جن کو موقع دے گا آپ نے اس بار نئی سوچ لے کے آنی ہے بڑا انسان چھ بڑا انسان وہ ہے جس کی بڑی سوچ ہے آج آپ کے ملک میں سب سے بڑا لیڈر کون ہے قائد اعظم اور کیوں ہے کیونکہ قائد اعظم اپنے لیے نہیں انہوں نے پاکستان بنایا جب ان کو پتا تھا کہ وہ کینسر سے مر رہے ہیں اپنے ڈاکٹر کو کسی کو بتانے نہیں دیا کہ شاید اگر دشمن کو چل جائے تو وہ ڈیلے کر دیں اور شاید پاکستان نہ بنے یہ کمٹمنٹ تھی بیمار تھے میٹنگ میں بیٹھتے تھے پتہ نہیں چلنے رہتے تھے کیونکہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے اس لیے جب تک اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمارا ملک رہے گا لوگ ہمیشہ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے اس <تصفيق> کا لیڈر ماننے گے اسے کیونکہ بس کیونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا پاور کے لیے نہیں بنایا تھا گاندھی اور نہرو نے اس کو ہندوستان کی وزارت عثما کی آفر کر دی تھی یہ سمجھے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا چاند جب انہوں نے کہا نا کہ ہم سب کچھ دینا چاہتے انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں اور سورج سورج ایک ہاتھ میں تب بھی میں اپنے موقع سے پیچھے ہٹوں گا اسی طرح قائد اعظم نے, نے کہا ہم کبھی پاکستان کے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اسی لیے آج تک ہم ان سے پیار کرتے ہیں نرسن منڈیلا ستائیس سال جیل میں رہ کے سب مخالفین کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا ساؤتھ افریقہ میں آزادی کے لیے کھڑا تھا جب تک को लोग رہے گا منڈیلا کو لوگ پیار کریں اس لیے میں آپ سب کو دیکھیں آپ سب جب ٹکٹ مانگتے ہیں آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حلقے کا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو لیڈر کی سوچ رکھے پہلے سوچ اس دنیا کے لیڈر کی سمجھے جس سے نہ کبھی آیا نہ کبھی آ جب انہوں نے آخری خطبہ دیا تو یہ ذرا سنیں آخر میں انہوں نے جب خطبہ ختم کیا تو انہوں نے لاکھ لوگ کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے پوری ایمانداری سے اپنا پیغام تمہیں پچایا تو جیسے جیسے آواز پیچھے کیونکہ پہلا رو پہ دس رو پھر آگے آہستہ تب تو لاؤڈ فکر ہی تھے آہستہ آہستہ جب آواز پیچھے گئی تو ایک پورا شور اٹھنا شروع ہوا سارے لوگوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیانت داری سے آپ نے اللہ کا پیغام دیا ہم گواہی دیتے ہیں اور اس کے بعد سارا مجبور رونا شروع ہو گیا کیوں کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ اپنی طاقت کی تو عروج پہ تھے لیکن ان کا جو آخری خطبہ تھا انہوں نے کہا میں نے اپنا دین مکمل کر دیا اور ساروں کو یہ ایک دم آیا کہ یہ تو صرف ایک اللہ کا پیغام دینے آئے تھے ذات کے لیے نہیں آئے تھے رونا شروع کر دیا کہ شاید آپ دنیا سے چلے جائیں گے اس لیے مسلمان ان کے لیے مرنے کے لیے پیار ہیں یہ پیارا ہے اور وہ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو اور ان کی سنت یہ ہے جو ان کے بڑے بڑے عاشق نبی داسر حضرت داتا صاحب میاں میر بولے شاہ بابا فرید یہ سارے عاشق رسول تھے آج ان کے اور کے اوپر لاکھوں لوگ کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسانیت کے لیے آئے تھے تو ذات کے لیے نہیں آئے تھے تو جو سیاستدان ہیں جب وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ عبادت میں چلی جاتی ہے جب وہ ذات کے اوپر آتا ہے وہ نواز شریف ری بن جاتا ہے نکالتے لوگ نے اچھا میں آپ کی عبادت کیونکہ میں اللہ سے زیادہ مجھے خوف ہے میں نے اس بارے سارے ٹکٹ آپ کو میں نے دینے میں میں اپنی پوری کوشش کروں گا انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ کے اوپر اور میں جو سمجھتا ہوں ان کو میں انٹرویو بھی کروں گا بھی لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو نہیں ملے ٹکٹ میں آج آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے ہمارے جہاد کا حصہ بنتے رہنا آپ نے یہ نہیں کہ جی میں کھڑا ہو جاؤں آپ اپنے آپ کو شکست نہیں دے دینی کیونکہ اب میں آپ کو بتا دوں کوئی جماعت اب تحریک انصاف کو ان شاء اللہ نہیں ہرا سکتی yeah! بلد تحریک انصاف کا تحریک انصاف سے وہ آپ نے یہ مانگا کہ آپ سب کو آپ سب کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے میں نے کمیٹیز بنا دی ہیں yeah! جو پوری جیسے ٹکٹ میں نے یہ ہوگا کہ وہ سارے جن کو ٹکٹ ملیں گے پہلے سے طے کر دیں گے کہ ہم آپ کو اور کدھر کدھر ایڈجسٹ کریں گے ہزاروں ہوتے ہیں ہزاروں محکم ہوتے ہیں یعنی سارے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے ہزار ہمارے پاس محکمے ہوتے ہیں جدھر ہم پہلے سے آپ کو تیار کریں گے ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے ادھر او در... اور ان شاء اللہ میں کے پی کا ادھر بھی میں پوری ٹیم بنا رہا ہوں آدم سواجی کی علی محمد کی اور, اور... اور مراد سعید کی ان کا بھی کام ہوگا لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پہلے سے ہی الیکشن سے پہلے سے ہم آپ سب کو ایڈجسٹ کریں گے بنیاد الیکشن میں نہیں محکمے بہت ہے محکموں میں آپ کو ڈالیں گے میں صرف آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ سب نے ہماری ٹیم کا حصہ بن کے رہنا ہے اور سب ان شاء اللہ لڑائی